السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هذا الفيديو خاص باحبابي في أنصر الله وانصر الله أنصار الحق الذين سميتهم والذين هم في الحقيقه يسالون عني دائما اين انت فاردت ان اجيب في بضع دقائق اني في الحقيقه انا انسان وبشر و أخطئ وأصيب <تصفيق> نعم أنا لست معصومة من الخطأ لأني بشر كسائر الناس وهي في الحقيقة رسالة أيضا لتذكير فرسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه نفر من اليهود يسألونه قالوا له إن كنت رسولا فنبئنا عن رجل ملك المشرق والمغرب بعد سليمان ونبأنا أيضا عن فتية ذهبوا إلى كهف فلبثوا فيه سنين وسنين صمحيهم الله فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم سأنبئكم بذلك ذلك أنا له ثقة في الله وأن له حسن ظن بالله وأنه يعلم من الله الحق فالله سبحانه وتعالى عندما نزلت سوره الكهف، واجابه عن اسئله اليهود، في نص الايه ايه من اياته، قال له: ولا تقل شيء إن اني فاعل ذلك غدا الينا ان شاء الله، واذكر ربك اذا نسيت. فتعطل الجواب وتعطلت وتعطل نزول السوره في حد ذاتها. نعم، وهذا معلوم في الاحاديث و في السيرة النبوية ثم أن موسى عليه السلام عندما قابل ذلك الرجل الذي أتاه الله رحمة من عنده وعلمه من لدونه علم الملقب بالخذر اتبع موسى، اتبعه موسى لكن الرجل قال له وكيف تصبر على ما لم تحت به خبر؟ قال ستجدني إن شاء الله صابراً ولا أعصي لك أمر فلما اتبعه موسى سأله لماذا خرقت السفينة ثم بعد ذلك اعتذر وسأله لماذا قتلت الغلام ثم اعتذر موسى عليه السلام ثم قال لماذا بنيت الجدار في قرية أهلها لا يطعمون الضيف. نعم. فكان جواب الخضر عليه السلام بعد ذلك. وقال له: الم قل لك أنك لن تستطيع معي صبرا؟ السفينة كانت لمساكين يعملون في البحر فأراد الخضر، أراد الخضر. فأردنا. فأردت أن أعيبها وكان وراءه ملك يأخذ كل سفينة غصب ثم عندما قتل الغلام ماذا قال؟ قال له يا موسى كان بواه مؤمنين فخشينا ان يريقهما طغيان طغيانا وكفرا فاردنا اردنا ان يبدلاهما ربهما خيرا منه زكاه واقرب رحمة ثم عندما تحدث عن الجدار وقال له ما سبب بناء الجدار قال قال اما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه وكان تحته كنز لهما فاراد ربك فاراد ربك ان يبلغ أشده ويستخرج كنزه رحمه من ربك وما فعلته عن امر ذلك ما لم تستطع عليه صبر فالاولى اراد الخضر والثانيه اراد الخضر ومن معه ملك من الملائكه اما الثالثه في الجدار فكان فكانت اراده الله نعم ولذلك نزلت تلك الايه ولا تقل شيئا اني فاعل ذلك غدا ان ان شاء الله واذكر ربك اذا نسيت نعم كان عتابا كما انه كان عتابا قبل ذلك في سوره عبس عتابا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وطال الوحي عليه لم ينزل حتى نزلت سوره الضحى، والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قل. عندما تكلموا هكذا لست انا اقول لكم اني نبي او رسول او مهدي او امام او عالم او ما الى ذلك، انا عبد نعبد الله عبد بسيط. ما تعلمت من كتاب الله اردت ان ابلغه للناس وكفى وكفى وكفى بالله شاهدا. وكفى بالله شهد على ما في قلبي وما وعلى ما في نفسي ثم أن سليمان عليه السلام ألقى الله على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي أن انت الوهاب أخطأ سليمان ثم استغفر وذكرت ذلك في حلقات ثم أن آباه داود عليه السلام أخطأ أيضا في قصة النعاج نعم فخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك، تقول الله فغفرنا له ذلك وان له عندنا لزلفى وحسن مآب. يا داوود انا جعلناك خليفه في الارض. فلذلك الانسان غير غير معصوم من الخطأ. قد اكون انا تقولت قولا على الله سبحانه وتعالى. لكن ما كل ما ذكرته وقلته خطأ وغلطا فالله يعلم. ولعل هذه الزلة وتلك الزله هي بسبب من الله سبحانه وتعالى. نعم ليبتلي عباده وليمحص ما في قلوب عباده فأنا لست نبيا ولست رسولا أنا أخت وخير الخطئين التوابون وإذا اعتذرت وقلت نعم قدرت تقديرا من كتاب الله لم يشاء الله له أن يكون فذلك خطأ مني أني أخطأت فأنا لست معصوم من الخطأ نعم هذه الحلقة الأخيرة التي أخاطب فيها من يسمعونني ومن يتابعون قناتي وحلقاتي سواء من المغردين والمتربصين وسواء ممن هم يحبون هذا الرجل ويتابعون حلقاتي هي الأخيرة في الحقيقة لأني لا أستطيع لا أستطيع أن أواصل فتحدثنا ببدعة قليلة من كتاب الله لكني لا استطيع ان اواصل لان اللبس والشك دخل قلوب العديد. الريب دخل قلوب العديد. لكن هناك من الناس ممن يتابعون بقوا على ثقه ويعلمون ان الانسان قد يخطئ وقد يسيء حتى ان الرسل والانبياء أخطأوا وليس سليمان وداوود فقط ورسول الله صلى الله عليه وسلم فقط وموسى قتل نفسا. نعم. فكلنا قابل للخطأ ما عدا الله سبحانه وتعالى لا يخطئ أبدا لكن الله سبحانه وتعالى يؤجل أشياء لأجل بحكمة وبعلم فلهذا أريد أن أختم هذه الحلقة الأخيرة و... لتعذرني حقيقة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقد تكون حكمة من الله سبحانه وتعالى أن اخطأت قد يكون الشيطان ألقى في أمنيتي وقد يكون ما قلته عقل لكن الله أجله لحكمة يمحص قلوب الناس ليعلم من المنافق ومن الكافر ومن هو المؤمن ومن هو المصدق ومن هو المكذب والله عنده أم الكتاب يمحو ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب والله يراقب والله سبحانه وتعالى معك أينما كنت لا يتعداه شيء ولا يتجاوزه شيء. الله سبحانه وتعالى حكيم عليم. فلذلك انا دعوت الله ان يغفر لي ويرحمني. وان يعفو عني حقيقه. فهذه هذه حلقه انا لا اطلب منكم المعذره ولا اطلب الاعتذار من اولئك الشرذمه الذين يحاربون. فالله سبحانه وتعالى قد علم ما في قلوبهم. وقد محص قلوبهم ما فيها أنا لست إنسان بسيط إنسان عادي كعامة الناس ما علي إلا أني بلغت ما الهمني الله من عنده وما عرفته في كتابه واشهد اللهم أني قد بلغت حتى أن الله عندما يسألني يوم القيامة لن يقول لي بإذنه تعالى لماذا تعلمت من كتابي شيئاً ولم تعلمه لغيرك ولم تبلغ به وكتمته لنفسك حتى نعم كنت من يجحدون أيات الله لا سأقول له اللهم مما تعلمت ومما عرفت من كتابك فأني نشرته لعبادك واشهد اللهم أني قد بلغت فآخر كلامي لأولئك الذين استبانوا نعم ظهروا وبحكم من الله أنا أعلم أنا حكم من الله نعم أنا متأكد أنا حكم من الله أودعكم وأقول لكم إن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان وإن أصبت فمن الله يوم يأتي تأويله السلام عليكم ورحمة الله